ما هو تأثير المذاهب الأربعة على سُرقة المسلمين أو جمع كلمتهم؟ وهل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ فالمذاهب الأربعة، المذاهب علماء أربعة علماء تفقهوا في الدين، وعلموا من اتصل بهم أبو حنيفة، ونعمان بن ثابت، ومالك اهل الأصبحي، ومحمد بن الشافعي، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، هؤلاء علماء اشتهروا ولهم فقه وله علم واسع. ما لهم أتباع وأصحاب وثم وسميت المذاهب الأربعة ولا يلزم أحد من اتباع واحد معين لا يلزم المسلمين اتباع الحق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من بقية العلماء كاسحاق بن طاغونة جلالة الثوري والأوزاعي جلالة علينا وغيرهم من أئمة الهدى على جميع جميع المسلمين أن يكون مثلهم يعني يتبعوا الحق ويسألوا عن الحق وينظروا في الحق ويتعاون مع علماء زمانهم في اتباع الحق من هو أو ما هو اتباع وما دل على القران او دلت على سنه ورسوله عليه الصلاه والسلام صلى يلزم زيد او عمر ان يكون حنبليا او مالكيا او شافعيا او حنفيا او ثوريا او اوزاعيا لا هذا واجب اتباع الحق اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما اتاكم الله فخذوه ومن اكمل خلده ولكن يوجد من اتباع ولا الاربعه ومن غيرهم من يتعصب حتى يسبب الفرقه فالمتعصبون الذي يقولون لا شيء صحيح لما قاله أبو حنيفة ولا خلوا يقولون الصواب مع مالك ولا خلوا يقول الصواب مع الشافعي ولا خلوا يقول الصواب مع أبي حنبل هذا غلط هو الذي يسبب فرقة تعصب أما إذا تعاون الخير ونظروا في ما قاله هؤلاء العلماء واتبعوا الحق من أقوالهم وتركوا المرجوح من أقوالهم هذا هو طريق الفتنة هذا هو طريق الجماعة ما يتعصب الحنفي للحنفي والمالكي للمالكي والشافعي للشافعي والحنبلي للحنبلي والأوفاعي للأوفاعي والظاهري للظاهر لا قد الهدف يكون الهدف يجب ان يكون الهدف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه فيما جاء به من العلم والهدى حين تعاون المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وغيرهم يتعاونون على فهم كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الحق ولا يتعصبون لا يتعصب هذا لشيخه او هذا لمذهبه او هذا لفلان او فلان لا الواجب يكون الكتاب والسنه فوق الجميع وان تكون نيته صالحه وان يكون الهدف والحرص على موافقه الحق الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، سواء كان وافق مذهب الشافعي او وافق مذهب احمد او وافق مذهب مالك او وافق مذهب الحنفيه، فهذا قال كلام العلماء. العلماء انفسهم يقولون هذا. يعني الائمه أربع يقولون لا تقلدونا وصلوا من حيث اخذنا. احمد يقول ذلك، مالك يقول ذلك، الشافعي يقول ذلك، ابو حنيفه يقول ذلك، غيرهم ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباع ما قالوا بغير دليل وغير حجه ويرغون اتباعهم في الادله. ويتبعون ادله وياخذون بالحق ويقولون اذا خالف قولنا ما جاء في الكتاب والسنه فدعوا قولنا لا قولنا هم بكتاب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كما رحمه الله عليهم هم نصحوا للناس ولكن بعض بعض الأثناء من جهلهم تعصبوا لهم بغير علم وبغير دليل حتى فرقوا دينه حتى فرقوا دينه وامروا بالله نعم والله نعم لو وحدت هذه منها تصير ممكن هذا هذا مستحيل هذا من المستحيل العزاء